пришлуку ти щасу гу я живу поки будую прочуй на собою хит може не бачу що потребуці сама страхаю на мочі